24-річний Тарас Садовнік з родини військових, в Збройних силах, в нього служать батьки та старший брат. Сам почав служити в армії з 18 років, розповідає його колишній командир під позивним АСКА. Він до мене прийшов в підрозділ, коли ми було 18 років, тільки виповнилося, він підписав контракт, потім поступив він в Львівську академію, закінчив її. У березні цього року військовий отримав поранення, проходив реабілітацію. 20 липня Тарас одружився і після створення родини повернувся в стрій, розповідає його родич Ігор. А були молоді плани, молоді надії, планували дітей і все інше. Тарас Садовник загинув 6 вересня на Харківщині. Його поховали на Алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Другий військовий 57-річний Вадим Бичко на війну пішов добровольцем в перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Розповідає його друг дитинства Сергій Буйчук. Не дуже добре серце було, але він пішов, що його спонукало? Просто він чесна людина і він чесно відчув усім серцем, що йому потрібно йти Якщо, як кажуть, не, не, не я, то хто? І За його словами, Вадим Бичко замолоду професійно займався велоспортом. Був приватним підприємцем. Останні роки жив у дочки з онуком в Одесі. 24 лютого виїхав до Хмельницького, аби записатися у військомат. Загинув Вадим Бичко 7 вересня на Харківщині. Поховали його на кладовищі в мікрорайоні Гречани. Діана Колесник, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.